رؤيا المقبرة في المنام أما القبر والمقبرة فقد ورد في الكتاب والسنة وفي أمثال العرب ورد له دلالات عدة ولكن دلالته من حصلة. أما في القرآن قد ورد في موضعين موضع عن الصلاة فيه أو الصلاة عليه وموضع أنه مرحلة من مراحل الحياة عند الإنسان الآية الأولى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قَبْرِهِ هذا في المنافقين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان يصلي عليهم وان يقوم على قبر احدهم. اما الايه الثانيه التي دلت على انها مرحله من مراحل الحياه ثم اماته فاقبره فدل على ان المسلم والانسان من المراحل الطبيعية التي سيأتي إليها وسيصير إليها هي القبر الذي يحويه ويضمه وأما في الحديث النبوي الشريف فقد انقسم إلى ثلاث أقسام ورود القبر في الحديث النبوية فمنهم عن الصلاة عليه والصلاة إليه ومنهم عن تصيصه وزينته والأمر الآخر على ما يوضع عليه فأما الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى قبرا منبوذا صلى عليه وان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت في امراه كانت تقوم للمسجد قال دلوني على قبرها فصلى عليها وقال ان هذه القبور مملوءه ظلمة على اصحابها فالله عز وجل ينورها بالصلاه عليهم فهذا عن هذا عن صلاه وهو يشبه الايه القرانيه بالصلاه على القبر والموضع الثاني النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان يعذبان وما يعذبان بكبير فقص جريده خضرة يعني عسف من عسف التمر ووضع على كل قبر منهم جريده وقال ان الله يخفف عنهم باستغفار هذه الجريده الخضراء حتى تيبث. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر ابراهيم شيء فهذا مما يوضع على القبر ايضا في الاحاديث النبويه والموضع الثالث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وقال لولا اخاف ان يتخذ الناس قبري مسجدا لامرت بالبناء عليه. فهذا الموضع هذا الثلاث اماكن التي ذكرت في السنه. طبعا ما دلالتها في الحلم؟ دلالتها في الحلم ان الانسان اذا راى مقبره او راى قبر قبرا معينا، قبر ابيه، قبر امه او قبر احد من اصحابه فعليه ان يقدم له عملا صالحا كالصلاه، كالدعاء، كقراءه القران ويهديها الى قبره. هذا من باب الصلاه عليه كما ورد في القران والسنه. وايضا اذا راى قبرا جميلا مشيدا مبنيا فهذا دليل سوء فالنبي صلى الله عليه فاذا راى قبرا مجصصا يدل على ان الرائي في حاله سيئه او في ضائقه سيئه وخصوصا اذا كان الرائي على قيد الحياه وخيل له انه راى قبره مشيدا الامر الثالث انها مرحله من مراحل الحياه فالقبر في المنام عند عند المفسرين دل على احد امرين اما انه تسريع في اجله او انه مدة في حياته أو حياة جديدة كما يعبر عنه المفسرون أما عن أمثال العرب فقد شحت الأمثال وورد مثالين كقوله استوت به الأرض استوت به الأرض أي صار في قبره ومنهم من قال غيبه غيابه وهذا أيضا في أمثال العرب وورد مثل نادر من أمثال العرب وزنه بوزن قبره أو وزن شاهدة قبره فالإنسان كيف تزنه, تزنه بميزان واحد وهو ميزان الصخر التي تقع على قبره. هذا من ما ورد في امثال العرب. اما عن المفسرين والدلالة التي ذكرها ابن سيرين وذكرها النابلسي ان القبر هو احد مراحل حياة فالذي يرى القبر اما انه سيعيش حياة جديدة او سيفتح له افق جديد في حياته او انه سيسرع له بأجله او يسمع خبرا عن احد يخصه انه قد مات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد